Petőfi Sándor, a naphoz. Panaszom van kelmed ellen. Hajjakend, kend napuram. Mi dolog az sugarával bármi oly fukaram? Elballag kelmed fölöttem, minden isten adta nap. Kis szobám kelmettől mégis egy sziporka fényt se kap. Oly sötét van benn, mint a... Majd kimondtam, hogy miben. Legyen egy kis emberséges, nézzen, Kelmet, néha be. Hiszen azt, hogy versírás a mesterségem tudja, tán azt is tudja így esetben, nem lehet pompás szobán. hogy ne tudnás, hajdanában, Kelmet szinte lantot vert, még mikor lenem rudalták az olimpról Jupitert. Szálljunk meg tehát kegyelmet, kedves kolléga uram, s má túlfogva sugarával ne oly Fukaran. a szponzor üzenete. A Vodafone a minőségi tartalomgyártókat a Vodafone Podcast Pioneers programon keresztül támogatja, így anyagi, valamint technológiai és szakmai segítséget kap a Verskast is. Köszönöm Vodafone!